No niin tosiaan olen tehessä purkirissä töissä. Et sanoinka laaja ketju, niin olen siellä toppiin. Niin olen valmis siihen, että siellä tulee olemaan oikeasti kiire. Että ei ole mitään laiskottelua. Eikä vaan, että katot siellä jossain nurkassa, olet puhelin kädessä. Vaan oikeasti siellä joutuu tekemään paljon hommia, kun on aina kiire. Ja asiakkaat on tosi äkäisiä muuten, että jos ei saa asioita tarpeeksi nopeasti valmiiksi. on tota, valmis siihen, että on kiire. Ja stressi varmasti on tulossa. Mutta Kannattaa pitää semmoinen niin olo, että jaksat kuitenkin ja pystyt siihen tekemään ne kaikki jutut, mitä siellä pitää tehdä. Et ei se niin kuin, muuten itsestään ole mitään hirveän rankkaa, mutta tota, pitää olla niin kuin, aika valmis okay, siihen. Öö, niin tosiaan, yleensä aikaa siihen, että jos mä tuun aamuvuoroon, niin alkaa kassan avaus, eli rasvat suoratetaan, limusuutti me laitetaan paikoilleen, jäät paikoilleen, sylkikipot paikoilleen, ketsupien täyttö, tämmöiset perusasiat. Sitten kaikkeen paikan täyttö. Sitten sen jälkeen kun avataan, niin sitten otetaan kivaa asiakkaita vastaan. Kahvi pitää olla keitettynä myös ja jäätelökone pitää olla myös valmiina. Et jos ihmiset haluaa jäätelöä, niin pitää olla sekin valmiina ennen kuin avataan. Et joskus tietyissä tapauksissa ei ole, niin sit se ei ole valmiina, mutta semmoiset perusasiat pitää tehdä. Ja iltavuoroissa aina on sille, että sit ollaan vakassalla tai paistossa. Ja kans paikkojen täyttöä siivousta. Sit loppu loppu sitten kun me ruvetaan sulkemaan, niin sitä on aina loppusiivouksia. On se sit joko tiskissä salin puolella, että me jaetaan aina tiettyihin osiin, että jokainen ihminen tekee vain tietyn että kaikki ei tee samaa, että muuten se menisi liian kauan aikaa. Anna. Kun me oo töihin tai työsoppimaan, niin älä ota sitä kans, sitä sen, että sä teet niin vaan se on kuitenkin myös niinku, töitä. Ja siellä on kiire, mutta oikeasti jos ilmapiiri on hyvä ja tämmöiset, niin älä välitä muusta, vaan teet vain työnsä kunnolla. Ja hyvä ilmapiiri, niin sitten saa siinä, ei siinä muuta.